Plata kod radnika može biti, dakle kao što smo pričali, akontaciono ili konačno obračunata i o, o, o, u svakom slučaju evidencija radnog vremena ukazuje koliko je ta radnik proveo radnog vremena kod određenog poslodavaca. E sada, šta se dešava kada ima manje radnih sati nego što je za pun mesec i to smo obradili, ali kada ima... A, Ovaj broj radnih sati kod jednog poslodavca i ovaj broj radnih sati kod drugog poslodavca tada moraju i jedan i drugi poslodavac biti obavešteni da postoji i onaj drugi poslodavac da bi ishodno tome mogli pravilno da obračunaju i pravilno da prijeve poreze i doprinose na sajtu Poreske. Druga stvar je da kako se zove da to znači da ovi ovde radni sati će platiti ovoliko poreze i doprinose i na kraju ovoliko i neto plate, a ovi ovde radni sati, na osnovu njih će se platiti ovi porezi i doprinosi i opet to je plato. E sad, ukoliko sam pričao da smanjenjem broja radnih sati ne znači da se smanjuju porezi i doprinosi, ovde u ovoj situaciji, kada, na primjer, recimo, radnik radi četiri ovde, četiri ovde, ne znači da će se ovde platiti doprinosi na osam i doprinosi na osam, ne bukvalno znači da će se doprinosi tada podeliti organizacija A i organizacije B, to je poslodavac A i poslodavac B. Ono na što treba obratiti pažnju je da po zakonu o radu radnik ne može redovno da bude zaposlen na više od beše 25% dodatnih radnih sati u toku dana. Mislim da je to beše nekih 2,3 sata ili tako nešto. 20-25, znači ne može, ono, postoji limit koliko može biti zaposlen. Dakle, ne može kod jednog poslodavca biti zaposlen na 6 radnih sati i kod drugog biti zaposlen na 7 to je previše, u smislu da, kako se zove, da prekoračio se broj radnih sati koji može da se redovno obračunovao u toku radnog dana. Dakle, kažem, 4 4 je u redu, 8 i 2 je takođe u redu, ali 8 i još 8 ne može nikako da se sprovede. Izuzetak su preduzetnici koji su zaposleni negde puno radno vreme 8 sati i to a kod sebe jednostavno se ne računa broj radnih sati koliko su zaposleni ne smatra se da ovaj da im je to radno vreme ni satni vani pet, petni 15 preduzetnici inače i mislim i dok spavaju kako sezovi to je ono i to im je deo posla ono sanje kako da nađu nove klijente tako da u potpunosti je opravdano što se to ne zaračunava kao radno vreme u smislu broja radnih sati nego se samo posmatra kao je još jedan radni odac